чи ви виною, чи ти наплаче? Морону бити, та й виганяти, і жалюбити, та й шанувати. Морону бити, та й виганяти, і жалюбити, та й шанувати. Неділю ра Poloňka nala, zemile niko o soboj uzvala Poloňka nala v zelene luk, a sama pišla v ulic sľubokaj Poloňka nala v zelene luk, a sama pišla v ulic ľubokaj. Oj tam kochánis, oj tam ľubielis, oj tam z kocháňa zostali. Moloča sestra toto vidila. vzala po baťka, taj mu povíla. Moloča sestra toto vidila. vzala po baťka, taj mu povíla. Dobo bude, moja sukenka nerí na všude. Ja jej i prala, i by ju a ona sámy nespartovala. Ja jej i prala, i by ju a ona sámy nespartovala.